Πώ θα πάω μέσα. Τι πάω σε αυτό το παιχνίδι, αφού είναι πάρκο, δεν έχει κάνει. Τι αφού Ο γιατρός. είναι Τα τι Θα να σου πιάσει. είναι που θα πάρω Άλλο που μόνο σε danan e l'ai Πε. Πε. Πε. Ela o barulho. Είναι μια Είναι Πάμε τώρα. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα. Πάμε Οσύστομο. Το δεύτερο. Δε μπαίνει κάποιον. Α, είσαι όλα μαλά. Ερμάν, Ερμάν, de bola, item no centro, Gata! Gata é la ¿Qué es lo que <tose> pasa? ¿Qué que que tak <laughs> <Hey>, to <stop, stop. laughs> <laughs> Υγέντε more Θα ήθελα να πάρω μια γιατί Γιατί πάνω από τα παλιά, Γιατί πάνω από τα παλιά, Γιατί Υπότιτλοι AUTHORWAVE αλλά δεν βράσε. Δεν πρέπει Πάλαξ. Πάλαξ. Δεν <gülüyor> <gülüyor> Εντάξει, <laughs> πάμε Amen. C'è I'm going to go δεν θες. Ε, βλέπεις πώς θα Αστιμάριλο, την αστιμάριλο, αστιμάριλο, αστιμάριλο, αστιμάριλο,